तेरा दा ए नवतवा ए लुवतसी वे अदबगे मिलपल तुम वो दो तीरे गलमाल बिपुनु आए माता निवेला ada ever the ava e mohot siwe ad wage maha turulu bila dase wan muhuduti re gal mal मां मी दुन्या में आए दे तोल मांगे देखो पुले गैए सुन्द विह दे मूने तब मांगे नै मां पी सिन्द ඟන්ගීතඤ කරවමු ආ 되는데 කතao ගතකස්ද් වින්යමක කමු මෙතිමුවවත ිකිමණීව් anarඳක් චතිරක් මණවිවන්. තිග් කමබ ම <laughs>